Хто ти, воїн? Ахілес, син Пелея. Неправда, це новий тачик Епсілон з нового Pass, який, скажу по секрету, можна отримати у цьому відео. Але можеш про цей секрет розповісти і друзям, бо тут буде і інша потрібна інформація. Коротко, як грати на цьому танку. Бачите кущ, їдь туди. Ну а якщо ще коротше, то кемпіти, кемпіти, кемпіти, кемпіти. Two hours later Кемпіти? І ще раз кемпіти Блін, я вже утратив сенсово кемпіти Ахрінь з ним Якщо пройтися по іншим параметрам, ми маємо хороші показники пробиття і непоганий ДПМ, яким можна завдати жару у будь-якому бою. Я, наприклад, завдяки шкоді на хвилину, майже вбив сім ворожих танків і непогано реалізував саму ПТшку. Окрім цього, в перепусці є черепашка МХ40 і багато-багато ресурсів, які допоможуть вам, передусім у паркачки танків, а також сейф, в яких накопичується золото, серебро та вінний досвід. Однак вони будуть доступні з особливою перепускою, яку, до речі, ви можете отримати абсолютно безкоштовно у цьому відео. Вам треба всього лише написати коментар на 5 або більше слів, та залишити свій нікнейм і ID. Підсумки розіграшу буде через декілька днів. Анонс прямої трансляції буде у мене в Discord сервері, тому раджу підписатися. Посилання буде в описі. Ну, з вами був Роман, і нехай щастить вам у розіграші.